Probajte. Partner e, samo drži bokinu, ne stigne ništa da uradi, nego vi uđete ovam. Sada će partner pokušati da uradi kratak šomenučiji, znači kako budete prilazili, partner će probati da uradi kratak šomenučiji, znači po meni, a vi morate da uradite to. Znači i pokušaš da uradiš kratak šomenučiji i vi morate da presretnete da stignete 5 meta. Tačkom u kuči. Jo. Dakle, znači, vi morate tako se spojite sa linije napada da ovo prođe pored vas. To jest, ako treba, može da vam zakači ruku, ali ne istupili. To je bolje da vas samo rani, a ona je tamo da bude gotova, nego da vas onudim. Ja, Kako? Jedan. Dva. Right. Uh, znači, ja ću da krenem kratak šomen uče, ja da probaš da podvučeš pod mojom uh, znači, ja mogu da ovo sklonim i da blokiram. Znači, razumete? Evo. Ja. Pa čije, jer ja znam da sam mučio na ovom ja idem u jednom ku struku zaštitim svoju grupu i dođem do ove pozicije. A sada ćete probati znači ovako da odbijete partnera u bok. Bye-bye.